Súd nikoho iného, uh, Rady Európy ano. alebo Európskej únie alebo Euróazijskej únie. Slovenský ústavný súd je náš ústavný ano. súd, čiže aj ústavný súd pana Kisku, ktorý, ktorý musí jeho rozhodnutia rešpektovať. Tu sa tomu nedá čudovať, lebo tu skutočne ja potvrdzujem vám, že sa tu nerespektuje ústavný súd, pretože my sme vyhrali 5 ústavných rozsudkov, či už je 6 na svete, už ani nepočítam. A oni, miesto toho, aby najvyšší súd konal, tam vaši kolegovia, Ďurišov a títo uh, sudcovia, aby, aby konali to, čo im ústavný súd prikáže, tak oni povedali, že aj tak tomu nerozumejú a požiadajú luxemburský súd, kuriu o to, aby, aby sa k tomu vyjadril, že či majú konať, alebo nemajú, hej? A nerešpektujú vôbec ústavný súd, hej? Kde sa konštatovala svoj voľa ich vlastná, hej? Čiže vidíte, že tu tu vôbeste Ústavný súd, aký by bol zbytočný dneska, hej? Tu nikto nerespektuje, čo povie. A keď aj niečo povie, tak to povedia tí družtevníci, ktorí sú tam a tu uh, samé pochybné uh, nálezy tam vychádzajú, hej? No. Tak to už zase naražame... A tie na, rešpektujú na, na, na, od družstevníkov. ...struktúr a vlokreáciu Ústavného súdu, že by tam dali eh, podstate politikov a hej? Ale, ale tu na pán Kiška nerešpektuje rozhodnutie, a tam je aj plénum, hej, jedno rozhodnutie je z pléna, on ano. nerešpektuje rozhodnutie e, z pléna, no tak potom sa nečudnúči, že ostatní občania, alebo ostatní ľudia nebudú rešpektovať e, rozhodnutia e, súdov. Nie ústavného, ale potom ano. ani najvyššieho, ani ano. okresného, ani krajského, a, a potom nastupuje anarchia. Ano. Ale za tú anarchiu zodpovedá kto? Ano. Pán Kiška, alebo pán Kariňa, ktorý povedal, ano. že nebude rešpektovať rozhodnutie o tom, že inšpekcia je nezákonná. No. E, myslím si, že má absolútne nezákonný rozsudok. to premiér povedal, že on drží ministra vnútra. Ja budem ministra a podpredsedu vlády v tomto podporovať. Keby to bolo v Kanade a povie minister vnútra, že on nebude rešpektovať rozhodnutie Najvyššieho súdu, tak padá celá vláda. No. Alebo keby inde prezident republiky povedal, že nerešpektuje e, e, ústavný súd a rozhodnutia, no, no tak... E, je okamžite iniciované referendum proti nemu e, za jeho za účelom odvolania, ano. alebo uh, pokiaľ tam nie sú skorumpované médiá, tak ano. je mediálne e, a verejnosťou donútený okamžite odstúpiť. Áno. Alebo, alebo on môže nechať siať, lebo... ...práva štátová... On uráža štát, ktoré, ktorého je prezidentom. A jeho ústavu a ústavný súd. Áno. Alebo aby sme ľuďom vysvetlili, lebo... Na Prezidenta má pravomoc jediné, ústavný súd, ako môžu nechať stíhať aj trestne za vlastný zradu, alebo za hrubé porušenie ústavy s tým, že vlastne... No pa, parlament musel by podať uh, žalobu a, a, a ako vystupuje tu parlament ako prokurátor a tam ano. myslím, že to je... To Strojpetinová väčšina a, a o tej obžalove by rozhodoval ústavný súd. A však tu sa dostávame zase do spojitosti, že nechce Piska vymenovať súce ústavného súdu, aby nebolo kompletné plénum, aby sa nedosiahla väčšina. A jeho odvolanie. No, ale potom sa správa ako raditeľ Guantanama, že chodí e, súkromným firmám e, robiť e, reklamu presne. Presne. A to sa ne, nečudujme, lebo však u vás na návyšnom súde sa to dialo, keď už aj Kiska bol v úrade, tam Švecová... No, no, no, no švedcová. Švedcová to robila, tak asi od ní sa naučil. Ano. Tak si povedal, že však asi... Ja nie som právnik, ale však Švecová asi je súca, on, on týžde vie, že ona, ona je asi slabý súca, ano. no tak ju kopíruje teda tako, že ona hey, propagovala pod štátnym znakom pojednavačke súkromné firmy. Ať ten... nedialo, ať ju nežiadal odvolať. Áno, aj sťažo som ano, dával, uh, sťažo som na to dával, všetko nič, všetko dostratené, nikto neodpoveda, hej, lebo tam bola ten firma, tá finančná firma robila školenie no. pod znakom uh, no. na, o finančných produktoch, čo My si... My sa na to pamätáme, však ja som tam prišiel, ano do no. tej porednávačky a ako bývalý predseda okay. som toto už nemohol jednoducho uniesť hej, z hľadiska urážky Najvyššieho súdu, lebo keď nie som v tom čase už nebol predseda Najvyššieho súdu, ale predsa ano. som ano. <laughs> mám vzťah k Najvyššiemu súdu, som jeho súdca som tam prišiel a som to tam rozprášil ako Kristus ano. rozprášil <laughs> to si pamätal, uh, toto uh, týchto uh, kupcov uh, v tomto kostole, ano. rozumiete? Rozumiem. A, a okamžite sa Ano. A už vecová tam nikdy nerobí re reklamu. Ani má za to Predstavte si, že má za to nestíhala. Áno. to kupcov ano. tam v tomto práve. To bolo krásne, toto srínem. To, to Podináme sa, miesto slúži vyslovene pre potreby štátu, pre potreby súdu, nie pre potreby súkromnej firmy. To už vôbec je škandál. Pod štátnym znákom Súkromná firma prezentuje to nebudem, svoje nebudem podstate výrobky, artikly, no? programy. Ale... No, však súkromná firma tam sú zamestnanci sú súdu stovičke. počas pracovnej doby. No tak čo vám povede k tomu páno, hovorca? Uh, pán Hovorca? Pán Dáňov. Áno. Vy ste hovorili sa súdu. Áno. Zistili sme za, za ten čas, čo sú zistili sme, že Švecová dala súhlas na využitie tejto miestnosti. Ale nevieme, že prečo tu je stále tá jedna firma. A sa pýtam, prečo je iba tá jedna firma. Partners Group. No má prezentáciu. Áno. A viac. uzatvára zmluby. Nič viac. A uzatvára zmluby. Nič viac. Nikdy som nedovolil, aby v budove najvyššieho súdu súkromné firmy prezentovali svoje programy, za ktorými môže byť určitá politická strana, alebo politický súbjekt, alebo určitá finančná skupina. No, no. To je vylúčená no, vec. No, no. Však môžete si priznať chybu. Vy? Poviete, áno, bola to chyba, pani Švecová priznala chybu. Viac sa to opakovať nebude. Zistíte to pani Švecovej? To nemôže urobiť ani okresný súd vo Svidniku. Pokiaľ by to urobil, tak automaticky predseda súdu musí byť odvolaný. Presne. A vidíte, už sa tými naučili, ale oni z vlastnou hlavou nevedia pochopiť, že to nesú robiť. Švecová nevie to pochopiť s vlastnou hlavou, Kiska to nevie pochopiť s vlastnou hlavou, že nemôže sa dať do reklamných videí, tak to je niečo hrozné. Hej? A toto tu sú najvišší reprezentanti štátu. To je to, toto, pán redaktor, toto, pán redaktor je, práve toto je tragédia a toto je doplaču. Oni týmto správaním, rozumiete, e, narušujú stabilitu štátu, oni podkopavajú jej základy, ano. oni narušujú funkcie štátu. Ano. toto je tragédia, rozumiete, ano. Slováci dostali štát do vienka, bez krvi, bez všetkého. E, a to niekedy vyzerá, ako keby si ho vôbec nevážili. Hej? A, a títo funkcionári ho, ho, likvidujú, ho likvidujú. Pretože e, ako si ľudia potom môžu vážiť ten štát, keď, keď, keď čelní ústavní najvyšší predstaviteľia je priamom prenose do oči bijúco porušujú Zákon. zákony ústavu úplne bežných veciach, tak. to nie je normálne. No, to, je, to je fakt tragédia už. To, to nie je v poriadku, to, to, to je doplaču. Každému, každému Slovakovi je doplaču, ale keď sa nájde taký, čo to zverejní, tak povedia, že to je nacionalista ten Slovak, že aj. on plače nad tým, keď čelní predstaviteľa Slovenskej republiky sa správajú Presne. neústavne a tým pádom aj amorálne vo vzťahu k svojmu štátu. Presne. Tak je to. No dobre, tak ďakujem za telefonát, lebo však prešli sme skoro všetko, čo som chcel. Však teda pekný večer vám a je to, že takto komunikujete, lebo vy ste fakt jediní. To ja si nepredstavím, že by niekto druhý takto... Že, no, že, ale ja, ale... Či, alebo vaša televízia no, je no, jediná, ktorá no. dokáže to uh, uverejniť, no, hey, a, ktorá nielen no. to, ale uverejňuje iné veci. To, to je zase ďalšia no. hey, a to... tragédia, že verejnopráv, na ktorú my platíme, neuverejní z toho oh, nič. No. A to ja robím tak možno jednu tisícinu, čo by sa dalo robiť, viete, len ja sám nedokážem všetko tiež, ako, to je... No tak veďte, no a tam je dvestočrenný ansámbl, koľko no. berú platí, oni, no. oni každého majú naživnosť. hej, a mexický konzul ešte platí právnikom, duplicitne aj, no. aj, aj, aj, aj súkromných advokátov, hej. Dávam To všetko platíme a nedozvieme sa oteľ nič. Dám teraz podnet, lebo nikto nedal doteraz podnet, ja som hľadal, či už niekto dal, nedal, teraz dám ja prvý podnet na toho, na toho... Miku, že jak je možné, že reprezentáciu z jeho štátu riadí verovnú právnu televíziu, o, nech sa s tým vysporiada parlament, však uvidíme. Však no, ako, pozrite, to je to isté no. ako keby e, kanádsky konzol bol ministrom, no. alebo predsedom najvyšším. Alebo americký, americký. Tak ako no. sa, deje, no. Tak tu vidíte, no. tu vidíte, v akom, v akom rozklade je právne vedomie. Ja hovorím, to je právne bezvedomie. No. Ja som Napísal články a išiel ma za to kritizovať, že som si toto dovolil. No. Nie, že som, čo som napísal, obsah, či pravda, či nepravda. Ano. Toto nespochybnilo ani jedno písmeno, ale že som si to dovolil napísať pravdu. Toto Švecova uvažuje teraz nad tým, že Čak... ma bude stiať. Čak... Ale pochybňuje ani, ani jednu literu, ano. ani jednu slabiku v tej logii, čo som uveril Zemanovi. A ešte jedna vec, teraz vy máte tú sériu disciplinárnych konaní, že vám držíte palce. Dúfam, že už sa nenechá zastúpiť nejakým advokátom, tí, tí čo vás stíhajú, lebo tam je nezastupiteľnosť tých orgánov. tak, <laughs> tak tam je, je ľudíka disciplinárneho súdu, ale to zverejní nejakou súkromnou firmou. A ano. zase, to treba povedať, že kradne peniaze štátu, ano. keď sa dala súkromnou ano, firmou. to robím na to samostatné video. Ja za vami príjem, ja ešte idem, ja už mám aj zmluvy, všetko, lebo ona si najala súkromnú firmu na zastupovanie disciplinárnych konaniach. a, a toto to kradne peniaze, ale toto isto robí mexický konzul, ano. hej? A takisto to urobil kraniák, za milión a pol si vypísal tender na ministerstve v apríli 2000. 16. Hey, no. No. On má tam 50 úradníkov, ktorí majú právne auditorské služby. No. A tu bude platiť súkromným firmám. No. Za toto už mal byť dávno odvolaný pán Kali. <laughs> Rozumiete? No. Tu nie treba nič vyšetrovať. Ano. Nič. A keby bol apolitický generálny prokurátor, tak za toto Kaliniak je to väzby, čižnárom na Áno. No super. Dobre, tak ďakujem. Milióna poloved, to je 45 miliónov korún. No. Rozumiete? Na no. súkromné no. firmy? právne práce a auditorské urobia štátni zamestnanci na úrade ministerstva vnútra. A, a toto nie je krádež alebo podvoda alebo, podvod, alebo sprenevera v právnom pre, priamom prenose a nič no. sa nedeje. No nedeje sa nič, pretože ovládajú policiu politicky, naka inšpekciu. Uh, Politicky ovládli aj, aj, aj, aj súdnu rádu, ano, hej, no. aj, aj, aj, aj... Celá justícia, ja tomu hovorím to... privatizácia justície, to doteraz nebolo nikdy, hej, a ešte do, no. do, do 2008-2010 ešte to tak išlo, a potom to išlo rapidne dole do všetko. Vrdá privatizácia, súkromná privatizácia, no? no? no. privatizácia justície je smerom no, na celé. Tak ďakujem, ja, pekný, pekný víkend ešte vám, hej, aj Trvá kráľi sú dneska, či aj vy máte aj tam nový rok, vlastne, no. hej, nový rok, nie? No. Či je, aký je, 6. Je dneska? To teraz je, teraz Vilia, áno. áno, takto, pardon, to, to je ono, hej. dobre, lebo som neviel sa rýchlo zorietovať datumoch, dobre, hej. tak všetko a sme na linke, potom ak pripravím vám, pošlem, pošlem, dobre, majte sa, super, ďakujem. Toto je výsledok našej práce. Pýtam sa, prečo ministerka spravodlivosti neprišla a nepovedala, namiesto tých nehoráznych útokov na Harabina, že Harabin ako minister spravodlivosti urobil kopu dobrých administratívnych reforiem, ktoré dnes ocenujú v Rade Európy, keď konštatujú, že došlo k výraznému skráteniu súdneho konania. Toto sú naše výsledky. Takže ja za seba a hovorím, že aj po voľbách sa budem nielen zaujímať, ale aj vyvíjať tlak aby sme sa jednoducho dozvedeli, prečo je vo verejnom záujme zverejňovať zistenia o nejakom Matovičovom podnikaní, ale už ne zverejňovať informácie o pokračovaní trestného stíhania Váhostavu, kde bolo koľko poškodených, kto sa ako venoval vyšetrovaniu toho ktorého prípadu, aby sme jednoducho vedeli, že čo je naozaj v tejto krajine verejným záujmom. Ale jednou viem z istotou je verejným záujmom, aby sme policiu zobrali z rúk smeru. Z hľadiska výkonov a profesionality, ja teraz nebudem hodnotiť expresivnosť výrazov a vyjadrovania Štefana Harabina, nesieha pani Žitňanská harabina ani po pety. A myslím to úplne vážne. Tu máte konkrétne výsledky, ktoré potvrdzujú, že Harabin to robil dobre.